بہ ن سب بہ سنیا بہت ذَلِكَ تَنْزِيلُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَآيَاتُهُ فِي الْبَرَارِي وَقُلْ نے زمین و آسمان کی تخلیق اور ان کی پیدائش کا تفصیل سے تذکرہ کیا ہے اپنی قدرت اپنی شان کا اظہار کیا ہے اور آسمان کی جو ہے الدار ابو نے تبدیل دو دنوں میں کی ہے ٹوٹل یہ زمین و آسمان کی تبدیلی چھ دن پر جس میں لا کر جہاں آسمان کی تبدیلی جو آخری دور کو بیان کیے ہیں جس کے اندر الدار ابو عزم نے آسمانوں کی طرف انکار کیا وہی کے لفظ کو نے اوہلی سوائے ہم نے ہر آسمان کی طرف وہی کیا ہے انکار کیا ہے یعنی ان کو وہاں رہنے والے یا خود آسمانوں کو ان کو حکم دیا گیا کہ اللہ رب عزم کی تصویر کریں اللہ کی تنجیب، اللہ کی بزرگی اور برتری بیان کریں کیونکہ ہر چیز اللہ رب عزم کی تصویر بیان کرتی ہے تو اللہ عظم نے آسمانوں کو بھی یہی حکم دیا آسمان کے رہنے والے بھی اللہ کی تصویر کرتے ہیں اور خود آسمان بھی یہ اللہ عزم کی تصویر بھی کرتے ہیں اور آخری آسمان کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے تو ہم دیکھتے ہیں دوسرے یہ چاند ستارے جو جگمگ کرتے ہیں جو اپنا شیادین کو مارنے کا ایک ذریعہ بھی ہے یہ, یہ ستارے جو چپکے سے جاتے ہیں اور خبریں جو ہیں فرشتوں کی کر سکتے ہیں اور جا کر کے اپنے جو مطالعہ لوگ ہیں ان کو بتاتے ہیں وہ دو چار اپنی طرف سے لگا کر یہ یہ جو نجومیوں والا سسٹم ہے یہ سارا وہی کچھ اقارب الزت عزتیں یہ آسمان کو ان کے ستاروں کو سینت ستاروں سے سینت پکش کے آسمان کو اور ان کو شتانوں کے مارنے کا ذریعہ بنایا ہے یہ سارا اطار ابو عزت کی قدرت سے اور اس کی حکمت سے ہوتا ہے اور اسی طرح ارطار ابو عزت نے پھر ان لوگوں کا انجام بیان کیا ہے جو ڈور قومِ عاد اور قوم ثوت نے ساتھرقین مکا کو انکار کرنے والوں کو اور نام ماننے والوں کو اللہ رب ال نے فرمایا کہ اگر تم بھی اسی لمج پر چلے تو تمہارا حال بھی وہی ہوگا جس طرح چیخ کا عذاب وہ تیز ترین آندھی اور ہوا کا عذاب وہ کڑک والا عذاب ان لوگوں پر مست ہوا تھا ایسے اللہ رب العزم تمہیں بھی اس عذاب سے دوچار کر دیں گے پھر اس نے بنا دیا مطلب وہی نہیں ہے استحال میں حضرت یہاں تارقرآم نے ایک جگہ پر شہر کی مقی کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ ہم نے شہر کی مقی کی طرف بہی کی ڈال دی یہ بات بھی بھول لی ہر آسمان میں اس کا کام اس کا حکم جو ہے ہر آسمان میں ڈال دیا گیا بچا دیا گیا مسی دنیا اور ہم نے مسیت کیا آسمان دنیا کو یہ جو سب سے نچلا آسمان ہے جو ہمارے اوپر ہے نظر آتا ہے وہ بھی بس ایک چند نظر آتی ہے جس نے اس آسمان دنیا کا کی خوب حفاظت کی ہائیت غالت الہلیم خوب جاننے والے کا بات اللہ کی قدرت پر قتم ہوئے گئے ہیں اللہ رب العزت کی تقدیر پر کہتا ہے اللہ رب العزت ہم تازہ اللہ کا حروفہ اللہ رب العزت کی تقدیر جو ہے وہی غالب ہے وہی جاننے والا فائن پھر آرازو اگر وہ مو گوڑے فکل تو آپ کہہ دیجئے انزا تو میں نے برا دیا ہے تمہیں سواہی کڑک سے کڑک سے وہ آسمانی عذاب جو ہے آسمانی آفت بھی اس طرح ان کو بھی ڈرایا کڑک سے اس طرح جس طرح آئی تھی کڑک آد ان قوم آد کے پاس پاس اور قوم سمود کے پاس جس طرح ان کے پاس جو ہے جس طرح وہ عذاب سے دوچار چار ہو گئے تھے اس طرح تمہارے ساتھ ہی یہی اثر ہوگا اللہ عذاب سے